السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اخوكم ابراهيم حجازي، عدنا لاستكمال كورس اختبار اختراق تطبيقات الويب باللغه العربيه، واللي هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله عن درس مهم جدا وهو درس السيرفر سايد ريكويست فوجري، او الاس اس ار اف كما هي معروفه، هتلاحظوا طبعا ان السكرين بقت افضل والصوت وكل الكلام ده عشان الحمد لله اخيرا اشتريت لايسنس لل للبرنامج اللي بيسجل السكرين، فان شاء الله هتكون يعني استخدمه بعد كده ان شاء الله في الفيديوهات اللي هيتم تسجيلها بعد كده. آه طيب آه هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الاجنده والاجنده فيها شويه حاجات دسمه كده حاولوا تركزوا فيها قدر المستطاع ولو في مصطلحات اتقالت ما كانتش مفهومه رجاء آه يعني دوروا عليها في جوجل وان شاء الله هتكون آه آه سهله الفهم ولو في حاجه مش مفهومه تقدروا تنزلوها في الجروب الخاص بالكورس واللينك بتاعه ان شاء الله في اخر آه سلايد في البرزنتيشن طيب هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم ايه هي السيرفر سايد ريكوست فورج عباره عن ايه؟ هنتكلم عن شويه حاجات كده بتطلع في البيرب آه سويت فط... لو بتشوفوها كتير وهي الاكسترنال سيرفيس انتراكشن. الاكسترنال سيرفيس انتراكشن في منها اتش تي بي، في منها دي ان اس وفي منها كمان اس ام تي بي. الاس ام تي بي هتكلم عنها بس نظريا سريعا كده اللي هو الانتراكشن بيحصل مع الـ مع الاس ام تي بي سيرفر هنتكلم عنها ان شاء الله. آه طيب سيرفر سايد ريكوست فورجري ازاي ممكن نحولها للوكال فايل ديسكلوجر ده هنتكلم عنه وبعد كده هنتكلم ازاي تحول السيرفر سايد ريكوست فورجري لريموت كوماند اكسكيوشن هندي مثال على دوت من خلال الكلاود بروفايدرز زي الامازون وجوجل كلاود وديجيتال اوشن وغيرها وهندي مثال تاني عن الجوفر آه آه كبروتوكول وازاي ممكن مع لو السيرفر نازل عليه ريديس داتا بيز تقدر ساعتها تتجر ار سي وهنشرح مش هطبق التول لكن هوريكم فكرتها بشكل عام تول اسمها اس اس ار اف ماب بتساعدك في استغلال النوع ده من الثغرات ثغرات الاس اس ار اف بتكنيكس كتيره بقى عشان تحاول تترجر منها في الاخر اكبر اكبر قدر من الخطوره في استغلال الثغرات دي. طيب بعد كده هنشرح بقى لو الديفلوبر نفسه عامل شويه بلاك ليست كده او متجيشن تكنيكس عشان يحاول يوقف السيرفر سايد ريكويست فورجري. الاستغلال بتاعك ليها يعني فهنشرح ان شاء الله شويه طرق ازاي تبايباس بيها السكيورتي دي طيب خلونا نبدا سريعا <تصفيق> ايه هي السيرفر سايد كوست فورجري ده طبعا اول سؤال سؤال يتبادر للذهن كلمه فورجري معناها تزييف او تزوير انا هحاول اوصل المصطلح بابسط طريقة ان شاء الله آه كلمة فورجري معناها تزوير او تزييف سيرفر سايد ريكويست فورجري معناها ان انا بقنع السيرفر آه انه آه يبعت ريكويست لسيرفر, لسيرفر ما ثاني آه السيرفر دوت لازم شرط اساسي انه يكون السيرفر ده قد يكون سيرفر قد يكون بروتوكول قد يكون سيرفيس ايا كان المهم ان هي لازم تكون حاجة انترنال على السيرفر نفسه أنا أصرت هنا إن أنا أنسخ المحتوى أو الديسكربشن الوصف بتاع ثغرات الاس اس ار اف من موقع او اس علشان أوضح جزء مهم جدا وهي دي internal resources لازم تكون من خلال الاس اس ار اف دي بتقدر تركويست حاجات داخلية على النتورك بتاعة السيرفر المصاب لو أنت من خلاله بتقدر تبعت بس request لمواقع خارجية اللي هي دي external service interaction اتش تي بي فدي ساعتها ما بتبقاش ثغرة وهتكلم بالتفصيل عنها دلوقتي آه طيب انا آه اصرت في الدرس ده ان ادي امثله كتيره لان انا شخصيا كابراهيم من النوع اللي ما بيفهمش غير بالامثله لازم اشوف قدامي مثال عملي عشان افهم الموضوع عباره عن ايه فتعالوا نشوف الاول في الصوره دي آه فكره الاس ار اف ببساطه وبعد كده نروح نطبق عليها آه في كذا مثال عملي آه دلوقتي انا عندي هنا الاتاكر على الانترنت ده الانترنت انا عندي الاتاكر هنا اهو عايز يوصل لسيرفر آه داخلي جوه آه موقع آه جوه الشركه ولنفرض ان السيرفر ده الاي بي بتاعه مثلا أم, 192 168 11 ولنفرض يعني. أه, طيب فانا دلوقتي بروح ابعت ريكوست على السيرفر دوت السيرفر ده مثلا الهوست نيم بتاعه internal.corb.yaho.com مثلا فانا دلوقتي بروح افتح الموقع ده في المتصفح عندي فبيقول لي الهوست ده مش موجود رغم ان انا عارف ان الهوست ده موجود. ايه اللي حصل؟ إيه اللي حصل ان الفاير وول هنا اللي انتم شايفينها قدامكم دي آه بتبلوك الريكوست بتاع اي حاجه اي ريكوست جايه من بره على السيرفر دوت بتبلوك الريكوستات دي ولكن لو الريكوست دي جايه من سيرفر انترنالي على النتورك عندها ساعتها بتقبل الريكوست. فانا كاتكر هنا بحاول اوصل للسيرفر دوت مش قادر اوصل له ولكن عندي سيرفر هنا في النص السيرفر ده انا بقدر اوصله من الانترنت عادي جدا السيرفر دوت عشان هو هوستد جوه نفس النتورك بتاعت الشركه اللي هي الشركه اكس فهو بالتالي ليه اكسس بيقدر يعدي من الفاير وول ويوصل للسيرفر دوت فاللي بيحصل في السيناريو دوت ان انا بكتشف ثغره سيرفر ساك... سيرفر سايد ريكويست فرجري آه في السيرفر دوت اللي اسمه كوم اللي هو اقدر اوصله من خلال الانترنت ومن خلال ثغره الاس ار اف بديله اليو ار ال بتاع الموقع الانترنال اللي انا عايزه يفتحه اللي انا عايزه يفتح فزي ما انتم شايفين بالخط اللي بالاحمر دوت معناها ان الكونكشن بتاعتي بلوجد على الفاير ولكن لما استغليت الثغره في موقع فلنر اب عادي الخط الاخضر عدى من خلال الفاير وول وو... وصل السيرفر. اذا انا في الحاله دي من خلال آه كوني شخص آه بره للنتورك خالص قدرت اقدر اقدر اوصل لسيرفر داخلي جوه النيتورك من خلال ثغرات السيرفر سايد آه ريكوست فورج تعالوا نشوف مثال عملي افضل. عندي ده طبعا هنا تيست اكونت من الوايت هات فيسبوك دوت كوم سلاش وايت هات تقدر من عليه تكريت تيست اكونت على الفيسبوك عشان لو عوزت تعمل بي تيستنج باك بونتي هانتنج او غيره فده اكونت انا كريته عشان اوريكم عليه مثال. Uh, عندي هنا سيرفر انا عملته على الاي دبليو اس امزون ويب سيرفيسز علشان uh, اقدر اطبق بعملي uh, عملي على uh, uh, الدرس ان شاء الله تعالوا نخش روت تمام دلوقتي اللي انا هعمله باختصار ان انا هبص على اللوجز بتاعت السيرفر بتاعي ليه؟ الفيسبوك دلوقتي لما بتيجي تكتب له هنا يو ار ال ولنفرض على سبيل المثال دي طبعا الصفحه المصابه اللي هنطبق عليها ان شاء الله عندي هنا اليو ار ال دوت الهوست ليبل اللي, اللي إنت شايفينه دوت لو انا بكتب مثلا خبر في الفيسبوك بكتب الديسكريبشن بتاع الخبر او الوصف بتاعه وبعد كده بحط لينك اللي الفيسبوك سيرفر بيعمله في الحاله دي ان هو بيروح يزور اللينك دوت يزور اللينك ده عشان يجيب مثلا التايتل بتاعت الصفحه فتلاقيه ظهر لك هنا وانت بتكتب البوست التايتل بتاع الصفحه ايه اللي حصل في الحاله دي؟ ان السيرفر بتاع الفيسبوك انت لما كتبت له اللينك خد اللينك راح زاره اوكي هل دي كده تعتبر اس اس لا الاجابه لا دي انتندد فانكشناليتي، يعني ايه انتندد فانكشناليتي؟ يعني دي الطريقة اللي المفروض ان هو يشتغل بيها، طبيعي عادي جدا، ما فيش فيه أي مشكلة، زي مثلا جوجل ترانزليت، لما بتروح على جوجل ترانزليت وتديله لينك وعايز تترجم الموقع، هل عشان الموقع ما بقاش مصاب جوجل ترانزليت مش هيروح يزور الصفحة ويترجمها لك؟ طب ما هي كده خدمة أصلاً مش شغالة، صح؟ فدي معناها مش معناها صغيرة خالص، دي معناها أن هو هيروح يزور الموقع اللي أنت كتبته علشان يرجع لك اكس اكس دي اللي هو زي مثلا في جوجل ترانزليت بيحاول يترجمها فبيرجع لك المحتوى المترجم او في الفيسبوك مثلا بيرجع لك التايتل بتاع الصفحه فهو ده المعروف بالانترنال بالاكسترنال إنترأكشن اللي البرب بيطلعه لك بيطلع لك عليه نوتيفيكيشن بيقول لك في اكسترنال اتش تي تي بي انترأكشن حصل حصل ليه اتش تي تي بي عشان دي كانت ويب ريكويست بيتكلموا على بورت 80 او على بورت 443 فدي ساعتها اتش تي تي بي او اتش تي تي بي اس ريكويست طيب ممتاز تعالوا نشوف عندي هنا السيرفر بتاعي ده الاي بي زي ما شفناه فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبص على اللوجز بتاعت الويب سيرفر بتاعي زي ما احنا عارفين في اللينكس اي لوجز بتبقى تحت سلاش بار سلاش لوج اوكي تيل ده معناه ده امر في اللينكس بيعرض لك لما بتيجي تعوز تشوف ملف بدل مثلا ما تشوف الملف ممكن تعرض بس اخر جزء من الملف من تحت فده اسمه تيل او تعرض اول جزء من الملف اسمه هيد انا شرحت الكلام ده اعتقد في الاوامر بتاعت لينكس في اول الكورس خالص طيب slash file بتاعي او var log apache access.log ده المفروض لو اي حد بيزور الموقع بتاعي هشوف الاي بي بتاعه هنا وبياناته كلها زي ما انتم شايفينها هنا في الحلقه دي كده هشوف الاي بي بتاعه وبياناته وتفاصيل اللي في حد حتى كان بيحاول سكان السيرفر بتاعي كان لسه مقومه من على الاي دبليو اس فالناس ما بترحمش يا جماعه <تصفيق> طيب اوكي آه فده الدال اللي انا هشوفه بالظبط هشوف الاي بي بتاع الشخص اللي بيحاول يخش على الموقع بتاعي أيوة وهشوف التاريخ اللي دخل فيه على الويب سايت وكان نوع الريكوست جيت ولا بوست وايه الباث او الصفحه اللي راح يزورها زي هنا مثلا زي ما احنا شايفين دي سباس موجوده عندي زي ما شايفين حتى ريسبونس 404 نصف الصفحه آه دي مثلا 200 عشان دي صفحه الاندكس مش فيها مشكله واليوزر ايجنت بتاع الشخص اللي بيدخل على الويب سايت عندي اوكي ممتاز انا دلوقتي روحت على الفيسبوك وكتبت ايه هللو ورلد مثلا Uh, this is a SSRF. اوكي. Okay. وكتبت هنا اليو ار ال uh, URL بتاع الويب سايت بتاعي. ايه اللي حصل؟ راح زار الموقع فعلا ورجع لي هنا ايه؟ هلو. هو فعلا المحتوى بتاع الموقع هنا كان فيه هلو. اهو هلو. طيب تعالوا نرجع كده على الويب سيرفر لوجز بتاعتي. قال لي اه بص في الفيسبوك اكسترنال هيت هو مسمي اليوزر ايجنت بتاعه كده زي مثلا عندي موزيلا عشان البراوزر موزيلا والويندوز, والويندوز لو والو... الجهاز ويندوز الاخ هو عامل حاجة اسمها فيسبوك اكسترنال هيت وده الفيرجن بتاعها واحد واحد ولو عايز تقرأ عن تفاصيل اكتر عنها ممكن تروح لللينك التالي والاي بي ده طبعا هو الاي بي بتاع سيرفر الفيسبوك اللي عمل الريكوست على الويب سيرفر بتاعي زي ما احنا شايفين كده في ريكوستين جم من السيرفر ده ولكن ارجع واقول انه ده مش معناه انه الفيسبوك إن الفيسبوك مصاب لإستصرف ليه لانه في الحاله دي راح عمل ريكوست لويب سايت بره خالص مش جوه النيتروك بتاعه الفيسبوك فلو انا مثلا عايز اتاكد ان هو فعلا فولنربل ل اس اس ار اف ولا لا لازم ريكوست حاجه internally مثلا 127.0.0.1 ده اللوكال هوست هل الفيسبوك هيروح يريكوسته؟ لا مفيش اي حاجه حصلت ولا اكلمه حتى اتش تي بي اس 127.0.0.1 هيروح ريكويستو مثلا هيلاقيه بلوج ريسورس او هو مثلا عن بلاك ليست ال 127 واحد وخلافه مش هيروح ريكويستو خلاصه الموضوع ان انا طالما ما قدرتش اوصل لانترنال ريسورس فدي كده مش السيسار اف تعالوا نبص على مثال كمان اخير لو عندي مثلا جوجل ترانزليت ترانزليت دوت جوجل دوت كوم جوجل الترجمه طبعا من ضمن الخواص بتاعته زي ما قلت ان هو بيسمح لك تترجم صفحات آآ آآ كامله طيب تعالوا خدت اللينك دوت كوبي جيت هنا على ال اهو عرضها لي قال لي مثلا انت عايز ترجمها من ايه؟ اقول له مثلا من انجلش مثلا لاسبانش لارابيك اي حاجه اوكي آه تمام هيقول لي دوس على اللينك ده دوست على اللينك دوت آه ماشي خلاص اه خدتوا بالكم هنا على طول في حاجه في ريكويست في ظهرت جديده اهي تمام فعلا ترانزليت دوت جوجل يوزر كونتنت سلاش ترانزليت مش عارف ايه كذا والبارامتر اسمه يو بياخد الصفحه بتاعتي هي اللي انا كتبتها عمل عليها ريكوست ار ار ال مثلا ترانزيت دوت جوجل دوت ال او ان كان مسمى وفي الاخر عمل ريكويست على الصفحه عندي فعلا هل ده فولنربل اس ار اف؟ مره ثانيه بقول لا اوكي ممتاز فهمنا ليه طبعا هو مش فولنربل اس ار اف زي ما قلت التعريف بتاع اوز بيقول وبيصر على انه لازم يكون internal resource تمن الريسورس يعني سيرفر بقى سيرفيس زي ما سيكوال او اس اس اتش او غيره ايا كان. اوكي فهمنا الاس اس ار اف سريعا هنقول ان ليها نوعين، النوعين بتوع الاس اس ار اف هو البيزك، نوع بيزك، بيزك باختصار ان انت بتكتب اليو ار ال مثلا بيرجع لك في الريسبونس الرد او الكونتنت بتاع الصفحه اللي انت رحت زرتها. نشوف سريعا اهو اس اس ار اف عندي مثلا بارامتر اسمه يو ار ال بيساوي اتش تي تي بي اس جوجل طبعا الصفحه دي مصابه الاس سالفه انا كريتها مخصوص عشان كده فزي ما انتم شايفين في الريسبونس راح رجع لي فعلا الركو... الموقع اللي انا طلبته اللي هو جوجل دوت كوم. آه طيب ممتاز ايه آم... تاني؟ في حاجه اسمها بلايند، البلايند ده انت ما بتشوفش في الريسبونس حاجه. انت بت... ولكن مثلا في الحاله دي بنستغل بنستخدم حاجه اسمها البرب كولابوريتور، البرب كولابوريتور دوت حاجه عاملينها برب سويت تعالوا يعني اهو. هو ده اللي انتم شايفينه قدامكم البربو كولابريتور دوت لو احنا طلعنا على اللهم محمد ايوه من البرب هنا ده النسخه طبعا المدفوعه مش موجود للاسف في النسخه المجانيه ورحنا على بربو كولابريتور هتلاقيه ظهر لك الشاشه دي تقدر تقول كوبي تو كليبورد زي كده مثلا فهو ساعتها هيكوبي اه لينك معاك تعالوا نشوف نرجع هنا مثلا على الصفحه المصابه وعايز اجرب اهو ده اللينك اللي هو عمله لي كوبي ده اللينك خاص بيا انا فقط لغير بيز... بي بيعمله لي لما بدوس على لما بشغل بيربو كولابوريتورز روح ريكوست الصفحه هي فعلا هو راح عمل ريكوست الصفحه وده كان الريسبونس بتاعها لو رجعت عندي على البيربو كولابوريتور وقلت له بول عشان اشوف ايه الداتا اللي رجعها قال لي اه تمام ده في فعلا اتش تي تي بي انتراكشن حصل مع مع السيرفر عندي مع الدومين دوت وفي كمان دي انست انتراكشن حصل تمام فدي طريقه كده بنسميها بلايند لو ليه بلايند؟ لو طبعا فرضنا انه في الحاله دي الريسبونس ما رجعتليش او انا ما شفتش ايه اللي حصل هروح من البربو كولابوريتور سيرفر واقدر اعرف ايه اللي حصل لاني هشوف ساعتها الانتراكشن هنا بي انتراكشن وده الاي بي اللي عمل معاه الانتراكشن اللي هو طبعا بي السيرفر المصاب وكان في دي ان اس انتراكشن كمان فخلاص دي طريقه سهله لو في حاله انه ما فيش ريسبونس بترجع اقدر اعرف ايه هي ان الموقع لسه فالنربول للاس اس ار اف فدي بتسمى بلايند اس ار اف لاين زي ما قلنا عشان ما بنشوفش المحتوى جوه الصفحه طيب ممتاز عرفنا ايه هي الاستسرفش شرحناها بالتفصيل ايه هو الاكس سيرفيس انتركشن اتكلمنا عنها برضو. زي ما قلت مثال جوجل ترانسليت والفيسبوك وغيره لو بيحصل تفاعل انتركشن تفاعل ما بين السيرفر المصاب وسيرفر خارجي فدي في الحاله دي اسمها external service interaction من نوع HTTP لو بيحصل DNS زي ما احنا شفناها هنا كده فدي وهقول طبعا ايه اسباب ال DNS فدي ساعتها بتستنى بتسمى external service interaction DNS دي, دي زي ما قلت لا تعتبر اس اس ار اف بتسمح للمهاجم باستخدام السيرفر المصاب في ارسال ريكوستات الى مواقع خارجيه ولكن ملهاش اي خطوره غير انها بتضر فقط بسمعه الشركه انه انا بستغل السيرفر بتاع شركتك فان انا ببعت ريكوستات لمواقع خارجيه ايه اللي ممكن اعمله بالريكوستات اللي ببعتها للمواقع الخارجيه دي؟ نوع هجوم معروف بكروس سايت بورت سكاننج. انه انا مثلا لما احنا شرحنا الجزء ده. ان انا مثلا لما بروح من الاس اس ار اف اسكان مثلا اتش تي تي بي او ابعت ريكوست مثلا ل اتش تي تي بي اس دبليو دبليو فيس بوك دوت كوم على مثلا البورت 80 اللي هيحصل في الحاله دي ان هو يروح هيروح يشو يريكويست الفيسبوك على البورت 80 فلو البورت 80 مفتوح هيقدر يشوف ده في الريسبونس لو البورت 80 مش مفتوح هيرجع له مثلا الكونكشن تايم اوت او ايا يعني كان الايرور او مثلا ساعتها ممكن يجرب بورت الاس اس اتش او بورت الار دي بي مثلا طبعا اي بورت ممكن يخطر في بالك ففي الحاله دي انا استخدمت السيرفر المصاب في ان انا بعمل بورت سكاننج على موقع ثاني خالص قد يكون الفيسبوك قد يكون غيره فده نوع من الاتاكس المعروف كروس سايد بورت سكاننج Uh, فدي دي زي ما قلت هو الضرر ال, الوحيد اللي ممكن يحصل من الاكستنال سيرفيس service, service interaction هذا والله اعلم طبعا دي دي, دي معلومات لحد معلوماتنا يعني لو عنده معلومات زياده يحب يضيفها اكون شاكر ده جدا ولكن على حد معلوماتي ان الضرر الوحيد من الاكستنال service سيرفيس interaction هو الكروس سايد بورت سكاننج فقط لغير uh, يعني انت ممكن تستغلها بشكل بشكل ضار ان انت عمال بتبعت ريكويستات uh, uh, مثلا مثلا لقيت ثغره مثلا زيرو داي او او في ار سي نزلت فانت بدل ما استغل... استخدمت سيرفرك عشان تسكين الار سي دي مثلا على, على مثلا مليون مليون هوست نيم لا رحت استخدمت الاس في الموقع دوت وبعتت مليون ريكوست من خلال السيرفر المصاب ده جوجل ترانزليت مثلا في الحاله دي او غيره للمواقع الخارجية فساعتها عملت سكان للارسي من سيرفرات جوجل طبعا هي دي خطورة ستيل زي ما بقول ده ما اثرش او ملوش خطورة على سيرفرات الشركة اللي هي جوجل نفسها ذاتها ما تأثرتش بشيء ولكن سمعه جوجل تأثرت لانك استخدمت سيرفراتها بانك عملت شيء بطرح اوكي ممتاز فهمنا الجزء دوت الاكسترنال سيرفيس interaction بتاعه الدي ان اس نفس القصه لا تعتبر ثغره للاسف وبيكون ليها شويه اسباب انه انا اصلا اول ما باجي اعمل سيرفيس interaction مع اللي هو الاتش تي بي ما ببعت ريكويست اول حاجه بتحصل زي ما شرحنا في الدروس السابقه انه لما بفتح في البراوزر بتاعي مثلا اتش تي بي اس جوجل دوت كوم اول حاجه بتحصل ان في دي ان اس ريكويست بتحصل عشان يشوف الاي بي بتاع جوجل ده ايه فطبيعي اي انتراكشن هتحصل من خلال الهتش تي تي بي لازم هتسبقها دي النس انتراكشن طيب اوقات بنشوف مثلا انه آه بتلاقي فيه آه البيرب مطلع لنا آه في الفاليو مثلا اكس فوروردد فور هيدر كده بيبقى هنا اسمه اكس داش فوروردد فور forwarded داش فور ونقطتين وبعدين مثلا الاي بي معين او الهسطنين مثلا بتاع البرب كولابوريتور او غيره وده بيحصل من خلال بلجن في البيرب اكتب اسمها هنا اسمها كولابوريتور اسمع كده نزلوها بلجن ممتازه جدا بتنجكت البربو كلابريتور يو ار ال دوت في حاجات كتيره بقى اكس واب واكس فور وورد فور واكس كلاينت اي بي وحاجات كتير كتيره قوي كده اول ما بيحصل انتراكشن بتبلغك يعني فممكن تجربوها الفكره انه ساعتها هيحصل دي ان اس في حالات كتيره زي ما قلت الاكس فور او الـ او اللهم صل على سيدنا محمد او اكس كلاينت اي بي او كلاينت اي بي دي للاسباب اللي شرحتها اوقات بيبقى في ريفرس بروكسي الريفرس بروكسي ده هو بيسموه انتر, انتر ميديري سيرفر او السيرفر اللي واقف في النص ايه السيرفر اللي واقف في النص شرحت الريفرس البروك... بروكسي قبل كده بس هقولها سريعا انه انا عايز اوصل لسيرفر فيسبوك مثلا دوت كوم لما بدخل على فيسبوك دوت كوم في سيرفر فيسبوك ده قايم ولنفرض نفرض على 100000 سيرفر لما بخش على facebook.com في حاجات بيسموها لود بالانسر اللود بالانسر دوت بيشوف ايه ارب سيرفر للوكيشن بتاعي انا داخل الاي بي بتاعي بيقول ان انا داخل مثلا من مصر بيختار اقرب سيرفر لمصر وبعد كده يبدا بقى يختار من جوه السير... اقرب سيرفرات في مصر الفارم مزرعه السيرفرات اللي عندي يبدا يشوف بقى لي شويه تكنيكس كده في, في اللود بالانسنج راوند روبن يعدي على السيرفرات واحد واحد او فيرست ريسبوندر اسرع سيرفر يرد هو اللي ياخد ريكويست وخلافه ففي الحاله دي الريفرس الريفرس بروكسي سيرفر هو هو سيرفر اللي واقف في النص بياخد من فيسبوك دوت نفسه اللي هو السيرفر الرئيسي ويبعتها على الاي بي اللي عليه الابلكيشن واللي في الحاله دي هيبعت هيفضل يبعت الاي بي بتاعي اللي هو من خلال اكس فوروردات فور هيدر شرحناه قبل كده برضو ففي الحاله دي السيرفر اللي في النص دوت لازم يعمل يريزولف لو انا مثلا بستخدم هوست نيم زي دوت كده زي ما احنا شايفين رقم عشو... إسمع عشوائي كده دوت دربو دير... كاليبرت دو دوت نت هيحاول ساعتها ان هو يريزولف الهوست نيم دوت للاي بي فدي كده ساعتها تبقى دي ان اس انتراكشن مش هيحصل اتش تي تي بي انتراكشن في الحاله دي فقط هيبقى دي ان اس انتراكشن السبب الثالث وفي دي بيشوفتها في حالات كثيره وده مثال اللي انا حاطه هنا حتى في السكرين شوت ده دا... ده ثغره أم... مصاب بها موقع الياهو اللي هي أم... الجزء دوت هنا في الريبيتر اهو أم... خليني حتى اسميه هنا اس ار اف مثلا هي مش اس اس ار اف بس يعني خلنا نسميها هي اوكي آه في عندي هنا اللينك ده بتاع ياهو اعتقد اللينك واضح في الفيديو ان شاء الله آه اللينك دوت هنا في عندي صفحه اسمها كلاينت بي اتش بي الصفحه دي بتاخد شويه باراميترز من ضمنها باراميتر اسمه ريف اللي هو رفرنسيا يعني. آه ريف دوت بياخد مني يو ار ال فانا ساعتها كتبت له البيرب كلابوريتر يو ار ال ولقيته انه فعلا حصل انتر وهو ده اللي في السكرين شوت هنا ولكن حصل دي ان اس حصل دي ان اس اتش تي بي ولكن اللي حصل اللي جالي الريكوست منه كان سيرفيس اسمها جرافشوت فالفكره كلها اللي عايز اقولها انه في مواقع كتيرة زي ياهو وغيره بيستخدموا شركات خارجيه اللي هي بتسمى ثيرد بارتي في الحلقه دي شركات خارجيه آه الشركات الخارجيه دي بتقوم بعمل تحليل لكل ال اي اي ريكوست آه اي صفحه اسف حصل فيها تحميل لريسورشز اللي هي مثلا مواقع او غيره في الحاله دي هو عايز يعرف مين الريفيرر مثلا مثلا عايز يعرف آه الناس اللي دخلت على لوبسات او اللي بتجيلي بتزور صفحه دوت كوم اتعم يعني ظهرت ظهرت الموقع من خلال موقع خارجي اسمه ايه يعني ده اسمه الريفيرر طبعا لو انا مثلا كنت بدخل موقع جوجل وبعدين دوست على لينك فوداني على موقع ياهو ساعتها الريفيرر هنا هيبقى موقع ياهو ففي شركات بقى بتقعد تعمل يبقى في موقع جوجل إزا. يعني في شركات بتقعد تعمل بقى تحليل للحاجات دي عشان لك اكتر الزيارات بتجيلك من المواقع الفلانيه اكتر اليوزرز بتوعك من من الدوله الفلانيه الى اخره الى اخره الى من ضمنها شركه اسمها جرافشوت بتعمل اناليسز للريفيرر ده سبب يعني دي كل الاسباب اللي ممكن تحصل بسببها موضوع الاكسترنال سيرفيس انتراكشن دوت طيب ممتاز أم، تعالوا نشوف هنا عندي حاجه ثانيه اسمها سيرفر سايد ريكويست فورجيت local فايل ديسكلوجر ازاي من خلال الاس اس ار اف اقدر احولها ان انا اقرا ملفات من على الجهاز نفسه تعالوا نشوف عملي على طول افضل لو جيت هنا على البروكسي وعملت الانترسيبشن اون ودي الصفحه المصابه زي ما قلنا نبعت هنا على الريبيتر. سند طبعا هتروح ترQUEST الموقع اللي أنا كتبت هنا وهترجع الباليو بتاعته ولو كتبت حاجة ثانيه زي google.com هيروح هيبرعت لgoogle.com وهيرجع على ريسبونس ما فيش اي مشكلة خالص. طيب ده معناه ايه ده معناه ان البروتوكول اللي انا شغال بيه في الحالة دي هو HTTP أو HTTPS. ولكن في بروتوكولز ثانيه ولنفرض على سبيل المثال في البيتشي بي في حاجة اسمها رابرز اتكلمنا عنها قبل كده. وتقدروا كمان تقروا المقال دوت كتبته البلوج دي كتبتها لما على ثغره لقيتها في اليهو وهي دي بالنسبة بالمناسبه اللي منها السكرين شوت هنا ممكن تكونوا شايفين الدومين يهو دوت نوت الدوت نت فلقيت حاجه اسمها image underscore url يو ار ال فطبعا منطقي اي حاجه فيها كلمه يو ار ال او بتقبل مني يو ار ال لازم اجرب فيها اس اس ار اف دي طريقه للدور بي على اساس اس ار اف اي حاجه بتقبل لينك او يو ار ال سواء بقى ريدايركت تو هوست نيم ايج يو ار ال يو ار ال بس ايا كان اي حاجه فيها لينك او يو ار ال لازم تجرب فيها اس ار اف اوكي ممتاز فلقيت فعلا ساعتها ان الموقع بعت ريكويست للجهاز اللي سيرفري اللي بره خلاص ده ان في انتراكشن بيحصل او انه فعلا بيقدر يبعت ريكويست رحت كاتب بقى ساعتها اللوكل هوست لقيته فعلا بدا يرد عليا على لوكال على هوست فبدات اجرب انواع تانيه من البروتوكولز زي ال HTTP زي الفايل بروتوكول فهي نفس الفكره عندي هنا انه زي ما انا كاتب http تعالوا نجرب نقرا فايل مثلا فايل اي تي سي هوستس انا سأ... انا كده بجرب اقرا بقى الفايل اللي هو سلاش اي تي سي سلاش هوستس من على السيرفر المصاب اللي هو دوت هل هتتبعت اه فعلا بعت ريكوست وقدر يقرا ال ال اللي هو يقرا الفايل من خلال الفايل دوت. تعالوا نبص سريعا على السورس كود بتاع الصفحه cd var www.html وبعدين get الاسsrf فده شكل الصفحه عندنا بالطريقه دي يور ال جيت بيقبل بارامتر جيت اسمه يور ال بينشيت هنا الكيرل لازم تقرا عن الكيرل لو ما تعرفوش um, لا جوجل بس ما هي كيرلي. دي اشهر حاجه اشهر موديول بيستخدم في كل لغات البرمجه تقريبا. طيب وبعدين بيروح يريكوست الصفحه ويطبع الراجع من الصفحه. ده كان نفس المثال بالظبط على فكره في ثغره الياهو اللي شرحت عليها فانا واخد نفس الكود بنفس الطريقه وبنطبق عليه الدرس ده النهارده ان شاء الله. طيب فده معناه طبعا ان اقرا اي تي سي هوست اي تي سي باس دبليو دي ولو الويب سيرفر شغال بصلاحيه روت مثلا ساعتها اقرا اقرا اي تي سي شادو واوصل لباسورد الروت نفسه. ممتاز جدا طبعا اقرا السورس كود و... وحاجات كتيره قوي ممكن تتعمل أم طيب لو احنا بقى جينا هنا رجعنا للاس اس ار اف العادي خالص اتش تي تي بي عشان اتاكد زي ما قلت بعد ما حصل الاتش تي تي بي انتراكشن مع السيرفر اللي بره ابدا اشوف بقى هل اقدر اكلم اللوكال هوست 127 001 اه قدرت اكلم لوكال هوست اهو فعلا وطبق عليه الكونتنت بتاعه طيب ممتاز جدا لو عايز بقى ابدا اعمل بورت سكاننج زي ما احنا قلنا قبل كده اي يو ار ال بيتكون من شويه حاجات البروتوكول وبعدين الهوست نيم اوقات طبعا ممكن يبقى في يوزر نيم وبعدين نقطتين وبعدين الباسورد لو انت عايز تعمل بيزك اوثيكيشن ات ده الهوست اللي هتروح اليوزر نيم والباسورد اللي هتاوثنتكيت بيهم على الهوست نيم دوت ولكن خلينا نقول في الوضع الطبيعي ان عندي اتش تي تي بي الاي بي وهنا ساعتها زي ما قلنا البورت 80 في الحاله دي راح فعلا كلم بورت 80 طب لو انا عايز اكلم بورت 443 ما رجعش اي حاجه ليه لان الموقع فعلا مش بيدعم اتش تي بي اس فيش فيه بورت 4, 4, 3 مش مفتوح خلاص انا كده عرفت ان بورت 80 مفتوح وبورت مش مفتوح هل بورت مفتوح ما ردش عليا يعني ما قال ليش حاجه مفتوح او لا مش هعرف هل في بورت مثلا سيكوال لو انا فاكر كويس يعني طيب ما ردش اي عليا علي في الحاجات دي كلها ولكن بورتو 80 مثلا على سبيل المثال كان مفتوح ورد عليا بالسيرفيس أم... اللهم صل على سيدنا محمد ايه تاني طيب خلاص عرفنا ازاي نعمل نحولها لوكال فايل ديسكلوجر من خلال الربر اللي اسمه آه فايل اللي احنا شايفينه هنا دوت طيب تعالوا نشوف ايه ايه تكنيكس ثانيه ممكن استغل بيها ثغرات الايستر ريف، احنا عارفين دلوقتي ممكن اعمل بيها بورت سكاننج، ممكن اقرا بيها السورس كود من خلال لوكال فايل ديسكلوجر زي ما شفنا، ممكن اقعد اعمل بيها اشوف ايه الهوستات اللي شغاله او لا، يعني مثلا ممكن اعمل نيتورك سكاننج بدل ما انا بكتب 1201 لابدا اجرب بقى 192 168.1.1. لو الجهاز السيرفر ده رد عليا مثلا فده معناه ان في لو الاي بي ده رد عليا فده معناه ان في سيرفر جوه النيتورك عنده الاي بي ده. ابدا بقى انومريت النت الانترنالي اللي جوه الش... السيرفرات دي نفسها اللي جوه السيرفر نفسه اللي هو لي اكس عليها ابدا انومريت النت ابدا بقى اشوف مين السيرفرات اللي في فطبيعي طبيعية مثلا لو 192.168.1.1 ده في عليه ابلكيشن ساعتها اشوف الريسبونس هنا فانا شخص يعني شخص بره النت خالص اهو ماليش اي علاقه بالنت انا انا شايف بس الموقع دوت اللي بقدر اكسسه ومع ذلك قدرت اوصل لسيرفرات جوه النت من خلال الاس اس ار اف وده هو اللي كنت بشرحه هنا في المثال ده. طيب ممتاز، طبعا هو هنا مش هيرد عليا لانه ما فيش عنده آآ آآ سيرفر قايم بالاي بي ده. فنكنسل الريكوست ونرجع تاني للجزء السابق لحد ما وصلنا لبورت 80 شغال ما فيش اي مشكله. اوكي. طيب ايه تاني اكسبلوتيشن سيناريوز ممكن نوصل بيها من خلال الاس اس ار اف؟ في عندي طرق اقدر تريجر بيها ريموت كوماند اكسكيوشن على السيرفرات من خلال الاس اس ار اف ازاي؟ عندنا مثلا الكلاود بروفايدرز زي مثلا امازون ويب سيرفيسز او جوجل كلاود او ديجيتال اوشن او مايكروسوفت اجور او غيرها من المواقع اللي عندها كلاود سيرفرز دي هناخد على سبيل المثال منها الاي دبليو اس بيكون عنده حاجه اسمها الميتا داتا فايل لما داتا فايل دوت دا بيكون فيه الكيس بتاعتك البرايفيت كيس البرايفيت كيس دي قد, قد تكون الاس اس اتش كيس قد تكون حاجات ثانيه يعني مثلا انت لو عندك سيرفر على اي دبليو اس في بي اس سيرفر لينكس عادي خالص هو مش هيسمح لك تلوجن على السيرفر بيوزر نيم وباسورد ليه عشان الموضوع ده فيه خطوره امنيه وهي انه بيسمح بموضوع البروت فورسينج اي حد ممكن يقعد يخمن الباسورد بتاع الروت اكونت بتاعك فكان نوع من السكيورتي عملوا ايه عملوا اللوجن يكون من خلال برايفيت كي زي ما انتم شفتوا هنا لما جيت لوجن كتبت البرايفت كي على طول ما عملتش لوجن بيوزر نيم وباسورد ولكن بالبرايفت كي. اه فده نوع من الحمايه، طيب ما هو البرايفت كي دوت بيكون متسجل فين؟ فهو طبيعي مسجل نسخه منه عنده. في مسجل نسخه منه عنده، في انت نفسك بتقدر داونلوده بعد كده ويدريته من عنده على حسب آه الكلاود بروفيدر اللي انت بتستخدمه. ولكن في برايفت كي ثانيه بتسمح لك تاكسس الاكونت بتاعك. ليه اكسس معين، خلينا نقول ان هو مثلا بيتعامل مع الاكونت بتاعك على اي دبليو اس على انه اي بي اي، اي بي اي اكونت. ليه مثلا سيكريت توكن والتوكن دوت بيسمح لك باكسس على حاجات معينه فممكن يبقى فيه مثلا التوكن السيكريت توكن بتاع الروت اكونت وده بقى ليه اكسس على كل السيرفرات او ان انت مثلا تعمل اكونت مختلف انا مثلا مدير شركه هوستنج وعندنا كل السيرفرات العملاء بتاعتنا على الاي دبليو اس فعايز مثلا ادي للديفيلوبر اكسس على سيرفر واحد فقط لا غير فبقوم كريت له يوزر اكونت والسيكريت توكن بتاعه ده مش هيسمح له ان هو أكسس غير خلينا نسميه سيكريت توكن يعني مش هيسمح له انه هو ياكسس غير فقط سيرفر واحد اللي هو السيرفر اللي هو بيدفلوب في فيه الكود فبالتالي هو ملوش اكس على بقيه السيرفرات ولكن ولكن لو الديفلوبر ده شرير وعارف عن موضوع الميتا داتا فايلز وتش يعني حاجه بابليك اي ممكن يبقى عارف عنها ففي الحاله دي هو ممكن يحاول يقرا الميتا داتا فايل بتاعه الاي دبليو اس اكاونت طيب ما هو في الحاله دي اللي هيحصل هو مش هيشوف غير السكرت داتا بتاعته هو فقط لا عشان الاي دبليو اس طبعا الناس في سكيورتي فاهمين الكونسبت ده كويس وان اي حد ممكن يحاول يخترق السيرفر وخلافه. ولكن بقى لو انت مشغل سيرفر على اي دبليو اس بالروت اكونت مباشره او كريت من الروت اكونت فساعتها لو الموقع مصاب باس اس ار اف هتقدر بيها تشوف الميتا داتا اللي هي ممكن منها السيكرت كي او التوكن او ايا كان اللي عايزين يسموه المسمى بتاعها يعني لو انا قدرت كاتكر اسرق الحته دي خلاص قدرت أقدر اكسس السيرفر نفسه كروت يوزر او حتى كمان الفارم كلها بتاعت السيرفرات لو انا معايا الروت سيكريت كي نفس القصه على جوجل كلاود نفس القصه على ديجيتال اوشن هنشوف الكلام ده في ريبورتات كتيره نفرض على سبيل المثال تعال نشوف كده سايت هاكر وان دوت كوم وعايز السيرش فيه على اس اس ار اف اي دبليو اس طبعا انا اللي قلت ليه سايت كرند كوم عشان بس ما يرجعليش ريزلت غير فقط من الموقع دوت تمام private كي ديسكلوجر مثلا الميتا داتا قدر يأكسس منه الـ آه اسف اس اس اف قدر يأكسس منها الميتا داتا فايل بتاعت وطبعا بتتحسب هاي وخد عليها 700 دولار يعني على حسب طبعا البروجرام حاطط باونتي قد ايه هو في الحاله دي لقى موقع مصاب بإس اس ار اف فقدر يستغل الثغره وده كان الباث اللي قري منه, منه اللي قرا منه اللي قرا منه مش قصده يعني ايا كان اللي قرا منه ال ال البرايفت كي اوكي ممتاز الفكره بقى كلها انه الاي بي دوت ثابت الاي بي اللي احنا شايفينه قدامنا دوت ثابت على اي سيرفر على اي دبليو اس يعني اي سيرفر على اي دبليو اس لاقي فيه اس اس ار اف حتى لو السيرفر ماشي على AWS اقصد يعني لو اي سيرفر ليت في AWS لازم تجرب تقرا الميتا داتا فايلز من على كل الحاجات دي علشان تعرف لانه ممكن يكون قصده على AWS وانت مش واخد بالك عشان هو ورا لود بالانسر او غيره فلو هو على AWS هتقدر ساعتها تقرا الميتا داتا فايلز والاي بي ده ثابت بيبدا ب169 الاي بي ده مفيش اي حد يقدر اكسسه من بره ليه عشان اي 169 مش هتكلم في الموضوع بالتفصيل عشان ما اخرجش بره نطاق الموضوع يعني ولكن الاي بيهات اللي بتبدا اللي بتبدا ب 169 بتسمى حاجه اسمها بتسمى اي بي إي بيز الاي بي إي بيز دي لما بتكون انت جوه نتورك ما فيش فيها دي اتش سي بي فمش عارف تاخد اي بي فساعتها بيبقى بياساين ليك الاي بي اللي بيبدا ب 169 دوت ده اي بي انترنالي جوه نتورك فقط لا غير ما حدش يراكس من بره حاولوا تقروا اكتر عن الاي بي إي بيز لو حد حابب يتعمق في الموضوع اكتر طيب ممتاز فتعالوا نجرب بقى أنا السيرفر بتاعي دوت أصلاً هوسطد على AWS فأنا عندي هنا اوريدي السيرفر مصاب بالـ SSRF زي ما شوفنا فحاول أجرب بقى أقرأ اللينك دوت تعال نشوف اوكي اقرا الميتا داتا فايل من على الهوست نيم دوت اه فعلا اهو رجع لي قال لي في ام اي دي وفي فولدر اسمه ايفنتس وفولدر اسمه هوست نيم وايدينتيك ايدينتيك كريدشيز طبعا يعني الاسم واضح دي ممكن اي فيها الكريدشيز بتاعت الاكونت بس انا اكيد مش هقرا الفايل دوت لاسباب لا واضحه جدا مش عايز على حد ياكسس سيرفري خصوصا انا بشرح الفيديو ده للناس هقرز فيعني في الموضوع هيبقى خطير طيب فخليني اقرا مثلا هوست نيم فرجع لي فعلا الهوست نيم اهو انترنال هوست نيم وده الاي بي اللوكل جوه ال الاي دبليو اس في الحاله دي 172 31 27 84 طبعا ده في حد ذاته بروف كونسبت كافي جدا انا فاكر كنت شفت اول مره عرفت فيها موضوع الاي بي دوت لا اسف مش اول موضوع كانت حاجه ثانيه بس يعني اللي كنت عايز اقوله انه انا فاكر كنت قريت ارتكل كان ظريف جدا في موقع وزاره الدفاع الامريكيه عاملين بج بوند بروجرام على هاكر 1 اكيد طبعا في كتير منكم شافوا فكان في حد لقى اس اس ار اف في موقع تبع وزاره الدفاع الامريكيه ومن خلال اس ار اف ونفس السيناريو شرحناه بالظبط قدر ياكسس السيرفرات الخاصه بالدوكيمنتس اللي هي اللي عليها بقى التوب سيكرتس الكلاسيفايد دوكيمنتس بقى الخاصه بوزاره الدفاع الامريكيه اللي فيها معلومات الاسلحه بقى والحاجات دي كلها. المفروض ان السيرفر دي مش اكسسبل غير فقط من جوه النت ورك بس زي ما قلت قبل كده في, في السيناريو هنا في الصوره ده والله ده السيرفر اللي عليه مثلا الدوكيومنتس دي فهو كان معاه اس اس مثلا في موقع دوت فعشان الموقع دوت مسموح له على الفاير وول يوصل لاي حاجه جوه النت ورك بما انه على نفس النت ورك فساعتها يقدر المخترق او الراجل الريسيرشر ان هو يوصل للسيرفرات دي دي ليها بابليك رايتا بتقدروا تقروها ممتاز جدا ومفيده هتفدكم جدا أم طيب فاحنا عرفنا خلاص وقدرنا هنا زي ما شفتوا في المثال دوت ان انا اقرا الاي دي دبليو اس ميتا داتا فايلز بتاعته فده الاي بي اللي هاند على طول في حاله لو لقينا اس سيرفز زي ما قلت الاي بي ثابت ما بيتغيرش تمام اوكي ايه تاني أم نشوف الجزء الثاني من الار سي اي عندنا بقى حاجه ثانيه ده تكنيك بنشوفه في سي تي افات كتير جدا آه بتلاقي مثلا موقع مصاب اف وهو يقول لك انا عايزك توصل للفلاج اللي هو موجود في يوزر معين جوه مثلا الفولدر الفلاني فانت المفروض آه الطريقة ان انت من اف بتشوف في الحالة دي لو انت عارف ان هو مفتوح عليه البورد بتاع الريدس ايه الريدس آه برضو هتكلم عنها باختصار الريدس هي الميموري داتا بيز قاعدة بيانات ولكن كل شغلها بيبقى في الميموري ليه؟ عشان هي الميموري اسرع طبعا معروف بدل ما انا بقى في قاعده البيانات الطبيعيه او العاديه بقعد اكتب على على الفايل سيستم في ملف على بيتسجل جوه على الهارد ديسك فده طبعا التعامل معاه بيبقى بطيء خصوصا لو كان المواقع بقى يعني موقع عملاق وفي حجم داتا رهيب فاسرع حاجه بالنسبه لي ان انا استخدم ريدس، ريدس دي داتا بيس بتتعامل مع الميموري فيها اندكسنج وفيها كل الكاشنج وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها دي. فتقدروا لو كتبت في جوجل ما هي ريدس انا كتبتها والله ولقيت لقيت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مصطلحات مواقع بالعربي كتير بتشرحها، كتبتها عشان ما سمحتش يقول لي انا دورته وما يعني، فالموضوع بسيط، بس في جوجل ما هي ريدس هيطلع تفاصيل اكتر عنها. آه طيب جوفر، جوفر هو بروتوكول آه زي تقدر تعتبره زيه زي الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس، هو اتش تي تي بي بروتوكول من الاخر، اللي عايز اقوله. زي الاتش تي تي بروتوكول. طيب ليه الناس في الحاله دي بتلجا دايما لاستخدام جوفر في الحاله دي؟ عشان جوفر بيسبورت النيو لاينز بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده في المية 100 ايه دي معناها نيو لاين لا مش فاهم معلش وضح لي اكتر تمام ريدس كداتا بيز عشان اقدر ابعت لها كوماند تطبقه فلازم الكوماند بتاعها بتاخد كل أه سطر امر مختلف اول سطر هنا زي ما انتم شايفين مثلا في الصوره دي كتبت اندرسكور فلاش فلاش اول وبعد كده طبقت كو... أمر تاني بيقول config set directory ل var www.html تمام ب set ال directory بتاعي الحالي لل web directory var www.html تمام وبعدين set حاجة اسمها a1 عندها ال value دي و set a2 حاجة تانية اسمها a2 عندها ال value دي اف 6 مرات وبعدين البيت اوبريشن اكسور بي لود A1 و A2 وبعدين ابند البيت طبعا بغض النظر الامر ده معناه ايه اللي انا عايز اوضحه ان هو هنا عمل دي ازاي تجيب ار سي اي على على ريدس عمل اه اه غير الدايركتوري الحالي او الفولدر الحالي بتاعه للويب دايركتوري وراح عامل ملف اسمه من خلال ست دي بي فايل نيم سمى ملف اسمه سي ام دي بي اتش بي وحط جوه الملف دوت ايه المحتوى دوت اللي هو المحتوى الايفالويت حط جد بارامتر اسمه سي زي ما احنا شايفين هنا وايا كان الفاليو اللي جواه بييفالويتها او بيطبقها على انها بي اتش بي كود ففي الحاله دي دي ريموت كود اكسكيوشن ده من خلال الريدسك طيب انا دلوقتي عندي موقع مصاب لاس اس ار اف زي ما احنا شايفين في اللينك ده كده example.com دوت اس اس ار اف بي علامه استفهام يساوي لينك معين في الحاله دي بقى لو انا عايز اطبق الاوامر دي من خلال الاتش تي بي بروتوكول مش هقدر اعمل دوت ليه؟ لان زي ما احنا شايفين كل امر لازم يبقى في سطر لوحده تي بي بروتوكول مش بيد... مش بيدعم الموضوع دوت، اخري ان انا هعمل ايه؟ هقوم كاتب كده مثلا اندرسكور اندرسكور فلاش اول وبعدين اجي اعمل ايه مثلا؟ هقول له هطبعها يعني هكتبها في نيو لاين ازاي؟ او هيفهم منين ان هي نيو لاين؟ مفيش طريقه لان انا لو كتبت له في ال 100 ايه مش هيفهم ان دي نيو لاين، وطبعا هو مش بيسبورت حاجه زي مثلا باك سلاش ان، هو مش بيفهم الكلام ده. آه طيب نيو لاين زي ما قلنا مثلا زي ما شفنا قبل كده مثلا في امثله السي ار ال إف طيب جوفر بقى بيدعم الموضوع ده جوفر بيقول لك اكتب لي كومنت بعديه في المية زيرو ايه فانا كده فهمت منك ان ايا كان اللي هيتكتب بعد الجمله دي ولنفرض مثلا اندر سيف ده بالنسبه لي سطر جديد يعني انا ممكن اكتب له سطر واحد اهو هو اوتوماتيك لان في, في المية زيرو ايه عارف ان دي سطر لوحده هيبعته بعد كده نيو لاين اللي هو دوت بعد كده سطر جديد اسمه اندر سكور سيف طبعا النيو لاين ده هكتب بقى فيه القمر اللي انت هنا بالتفصيل زي آه يعني احنا او على سبيل المثال زي ما الراجل عامل هنا كده gofer.evel.com ده البورت اللي عايز يكونكت عليه مثلا 1337 اندرسكور هاي وبعدين نيو لاين اطبع لي فيه بعد, SSRF, بعد كده اس اس ار اف بعد نيو لاين اطبع لي فيه تيست فايه اللي حصل نفس اللي حصل فعلا هو فعلا هاي نيو لاين سطر جديد دبليو في اس اس ار اف سطر جديد كتب لي فيها, SSRF, كتب لي فيها تيست. دي الفكره انه ليه انا بستخدم جوفر في الحاله دي دي تول اللي كنت بتكلم عنها التول دي اوتوماتيك اس اس ار اف فازر اند اكسبلويتيشن تول لا عندك صفحه مصابه باس اس ار اف هتستخدم التول دي لانها بتدعم كل الطرق اللي ممكن بيها تقرا بقى الميتا داتا فايل مثلا للاي دبليو اس والجوجل كلاود والديجيتال اوشن وعلي بابا وان انت تقرا فايل سيستم زي ما شفنا كده في الفايل وممكن تعمل بيها بورت سكاننج بقى وحاجات كتيرة وريدس ار سي اي الراجل شارحها برده هنا كاحد استخدامات التول نفسها فدي تول عظيمه جدا اي سرف عندك جرى على طول تكسبلايت تكسبلايتها بالتول دي اعتقد الجزء ده واضح ان شاء الله ما في اي مشكله. أه طيب تعالوا نشوف بقى سكيورتي أه لو الراجل حاطط شويه سكيورتي كده ميثودز عنده او تكنيكس عشان يمتجي الاس اس ار اف. الراجل فعلا بيقول لك انا عندي ب بديك برامتر يو ار ال ايا كان الانبوت اللي انت بتحطه فيه، مثلا شفت مثال لسه قريب جدا ده اللي في الصوره اللي انتم شايفينها هنا كده. أه كنت بعمل بين تيست على ويب ميل سيرفيس ويب ميل. ففي الكالندر في الكالندر أه يعني بالعربي مش عارف النتيجه او التقويم تقريبا النتيجه يعني اه ايه النتيجه؟ المصطلح <تصفيق> المترجم بالعربي يدي مصطلح غريب جدا يعني لو عايز اترجم ورم هقول الدوده يعني ففي مصطلحات غريبه. طيب ما علينا اه الكالندر بتاعة الايميل عايز اضيف فيها مثلا اقول ان انا عندي من الساعه 6 للساعه 7 رايح مثلا الدكتور السناء مثلا يعني اه ما عنديش دكتور بس بقول مثال يعني <تصفيق> اوكي فساعتها دي بروح على الكالندر وبضيف ايفنت جديد فهو بيقول لي ان انت ممكن تضيف الكالندر مانيوال او ممكن تابلود ملف كالندر واللي هو المسار الاكستنشن بتاعه اي سي اس ده ملف الكالندر او بيقول لي ممكن تنكلود ملف الكالندر من من ريموت, ريموت يو ار ال تمام قال وانا عايز بقى انكلود من ريموت يو ار ال فده اللي حصل في الريكويست اللي انتم شايفينه هنا كده لقيت في بارامتر اتبعت اسمه يو ار اي وكالعاده زي ما قلت اي بارامتر فيه يو ار ال لازم تجرب فيه اس اس ار تمام فجربت فعلا ان انا اكتب ويب سايت خارجي لقيته فعلا باعت الريكويست للموقع بتاعي اللي بره رحت بقى ريكوست اللوكال هوست لقيته بيقول لي الايرور اللي انتم شايفينه هنا كده دوت the feed URI HTTP ولنفرض مثلا 127.0.01 is not allowed to do it to configuration. هو عنده في configuration بي black list 127.0.1 او كلمه لوكال هوست. فازاي اعدي مثلا حاجه زي الحاجات دي؟ في شويه طرق من ضمنها الدومين بوينتنج تو لوكال هوست انا عملت دومين اسمه inside.sig.com طيب انت لما بكتب لك 127.0.0.1 -00 بتعمل له بلوك ليه؟ اسم مش تمام بلوك مش بتقبله ليه عشان الدومين الاي بي ده بلاك ليست ده عندك فانا رحت عملت ايه عملت دومين اه تعالوا كده نبص كده امم 220 240 ايا كان كلر ايه خليه اللون اخضر عشان نبقى هاكرز زي ما احنا عارفين اه... بينج انسايد دوت سيك داش داون دوت كوم لقيته بيرد عليا ايه 127 001 ده تكنيك ظريف جدا طالما انت بتبلاك ليست 127001 خلاص انا هديك هوست نيم مش بلاك ليست عندك اهو بس لما تروح تريكوسته هيقوم هو اوتوماتيك مشاور لك على 127001 فدي طريقه من ضمن الطرق اللي ممكن تباي باس بيها السكيورتي اللي بالشكل دوت الدومين بتاعي ده شغال لو حد عايز يستخدمه هو موجود انسايد.سك في حاجه ثانيه او تكنيك ثاني اسمه اي بي تو هيكس دسمال اللي هو لونج اي بي ما يعرف باللونج اي بي ايه اللونج اي بي؟ تعالى اي بي اوت اوكي اي بي تو لونج اي بي ظهر لي مثلا الموقع دوت الموقع دوت وظيفته ان هو بيحول لك اي اي بي الهكس ديسمال اي بي ايه الهكس ديسمال اي بي؟ بمعنى ان انا لو قلت له 127.0.0.1 هيحوله لي هيبقى ده الشكل بتاعه كده زي ما احنا شايفين 200 ما اعرفش كده ومفيش فيه دوت لو انتوا واخدين بالكم الاي بي مفيش فيه اي دوت خالص طب ماشي هل يعني هل ده معناه ان البراوزر بتاعي هيفهمه، الاوبتنج سيستم بتاعي هيفهمه، اي حاجه عندي هتفهمه؟ اه دي الفكره بقى ان كل حاجه عندك فعلا بتفهم الهكسادسيمال اي بيز. تعالوا كده نبص هنا لو رحت هنا على السيرفر بتاعي وحبيت مثلا هو مثلا مثلا عامل بلوك للاي بي ده. اه الاي بي دوت هو عامل له بلوك عشان ما حدش يقرا الميتا داتا فايل بتاعه. فانا رحت واخد الاي بي دوت وقمت هنا محوله لهكسادسيمال اي بي. بالصيغه اللي احنا شفناها هنا دي كده. وقمت رايح هنا بريكوست نفس اللي انا بريكوست من شويه اه. اه قرأ عادي جدا وما اي مشكله وقدر يفهمه ويتعامل معاه عادي جدا. الاي بي ما فيه كلمه دوت ما فيش فيه دوت واحده عادي دوت واحده حتى ليه؟ لانه هنا هيكس ديسمال اي بي وفي حاجه في الاوبريتنج سيستم كل الاوبريتنج سيستم ويندوز ولينكس وغيره اسمها اي نت اتون اي نت اتون دي وظيفتها الادرس ترانزليشن. بتديها شويه اي بيهات بشكل غريب هي بتفهمها لوحدها. هي ونفجرد معمولة اصلا مخصوص عشان تفهم النوع ده من الائبي زي ده اسم الائبي زي طيب زي ايه تاني يا ابراهيم تعالوا نفتح كده كتاب جديدة البتاعة ده اسمه ترميناتر ده ظريف جدا الترمينا اللي انتوا شايفينها دي ترميناتر ده مثلا الفي بي اس وده هنا تمب مثلا انا هكتب فيه حاجه بي بيسهل الشغل جدا بدل ما اقعد افتح بقى ترنالز كتير لا هو واحده بس وهي تبات جديده وبسميها بقى عشان انا انا بعمل ايه والموضوع بيبقى منظم اكتر يعني. طيب تعالوا نجرب كده هنا بينج من ضمن الحاجات اللي بتفهمها لاتون او اي اوبرتنج سيستم تاني بيفهمها ان انا لو قلت له بينج واحد. بس ايه اللي حصل؟ فهمه عادي جدا ورجع لي 127.001 دي ترانزليشن فهمها لاتون بينج العلامتين دول واحد برضو فهمها عادي جدا وكلم اللوكال هوست ده بالمناسبه تقدر تعتبره اللوكال هوست بتاع الاي بي فيرجن 6 يعني طيب آه فهو زي ما انتم شايفين كده ليه حاجات كتيره جدا بيقدر يفهمها بسهوله فانا بقى لو هو عامل بلاك ليست لكلمه لوكال هوست ممكن ساعتها اربلسها بان أنا ادي له النقطتين واحد بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده طبعا بريكوست لوكال هوست على جهاز على الويب سيرفر التاني ده خالص او ممكن مثلا اقول له دوت في الحاله دي طبعا ده مش بلاك ليست هيعدي في بلاك ليست زي ما انتم شايفين فعلا راح عمل ريكوست وده كان الهوست نيم وعلى البورت 80 وشغال عادي جدا ما فيش فيه اي مشكله حتى بغض النظر عن الجزء ده يعني بس اقصد هو قادر يعمل ريكوست عادي جدا فدي كده من ضمن الطرق اللي ممكن تبقى باي بيها ايه البلاك ليست من ضمن الطرق الثانيه الظريفه ان هو بيبلوك شويه دومينز ولكن مثلا بيسمح للدومين نفسه يعني كان في مثال على ثغره شفتها في ياهو ان الراجل كان بيبلوك كل بقى الايبات لوكال هوست والميتا داتا وكل الكلام ده ولكن بيسمح بياهو دوت كوم فطبعا اول حاجه ممكن تيجي تخطر على بال حد ان انا اروح بقى سيرش على الكوربر الدومين بتاعي هو نفسه يعني انا عندي هنا مثلا في فيروس توتال لو رحت على سيرش وقلت له مثلا كورب دوت ياهو دوت المفروض كورب دي اختصار لكوربريت ودي مواقع مش المفترض ان حد يقدر يأكسسها غير الموظفين بتوع الشركه فقط وهم جوه النتورك بتاعت الشركه ولكن للمره الثانيه زي ما شرحنا عشان الاس اس ار اف وبما ان انا بركوست من سيرفر جوه شركه ياهو فساعتها هقدر أه اوصل للمواقع دي هنا لو رحنا على الريليشنز هنلاقيه مرجع لي شويه سب دومينز على اللي بتبدأ اللي بتنتهي اسف بكورب دوت كوم وزي ما قلت دي المفترض انه ما حدش يقدر يأكسسها غير موظفين ياهو بس ففي الحاله دي لو انا بجرب له مثلا 127 01 واعمل لي بلوك ياهو ساعتها ممكن بقى اجرب الحاجات اللي هي الكورب دي ولو قدرت افتح اي واحد منهم فخلاص انا كده اثبتت الثغره اني بقدر اكسس انترنال ريسورس لان المواقع دي مش متاحه غير فقط جوه الشركه. فهي دي كل الاكسبلويتيشن تكنيكس. المره الثانيه باكد اي بارامتر يعدي عليك في اتش تي تي بي آه في لينك او اتش تي تي بي او يو ار ال او يو ار اي او أي اسم البارامتر كده يعني يو ار ال يو ار اي ايماج يو ار ال اي حاجه فيها يو ار ال او تلاقي ال الفاليو بتاعت البارامتر نفسه فيها إتش لينك نفسه هي لينك. لازم تجرب فيها اس دي من الاشكال الثانيه اللي الاينت اتون ازاي بتتعامل يعني هتلاقي لو عملت بنج للحاجات الغريبه دي تشتغل بنج 120.1 جربناها بنج 0177.1 سبعة سبعة شغاله بنج 0 بس شغاله ففي حاجات ايه زي ما احنا شايفين كده ظريفه جدا باي اوبريتنج سيستم بيفهمها بما فيهم الويندوز حتى هو بنج لا استنى عشان ما اكثرش بعيش تطلع ايه أيوة بالضبط. والمود بتخلي ح الح... حجم ال... ال... الشاشة اللي إحنا شايفينها دي كده سيم دي. ما علينا. بينج ماي سبعة وعشرين دوت واحد. نزيل واحد حتى اشتغلت كمان. <تصفيق> فيعني زي ما قلت دي صبرت دا دا على وبرتنيج سيستم وبيفهمها. آه شكرا لوقتكم شرحت النهارده آه آه اغلب الحاجات اللي اعرفها شخصيا عن الاس اس ار اف اللي عنده اي سؤال او حاب يضيف اي معلومه يقدر يشرفنا على الجروب دوت بين فور اربس على الفيسبوك الجروب دوت مخصص لاسئله الكورس آه شكرا لمتابعتكم واشوفكم على خير ان شاء الله